Γκάντι! Γκαντούκο! Κέρο έχουμε να κάνουμε βίντεο! Τι θέλεις να πούμε πάλι η Χριστουγεννιάτικα, καμιά θεωρία? Άσε τα καημένα τα παιδιά επιτέλους να ξεκουραστούν λίγο, την όρεξη τη δικιά σου έχουν και τι φοράς πάλι! Γιατί δηλαδή, τι φορά. Όχι, όχι, αυτά τα λέμε με τη δανάη μου πλέον! Θέλω να πούμε στα παιδιά πως γιορτάζουν και στις άλλες χώρες τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Τι λες? Σ' και να πού έχει σημασία. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα που είναι μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικέ γιορτές για τα παιδιά. Ξεκινάει περίπου στις 23.12 που κλείνουν τα σχολεία μέχρι τις 7 του Αιγενιού. Στην Ήπεθρό έχουν ω έθιμο να ανάβουν φωτιές για να διώξουν τα καλυκαντζαράκια Ω Χριστουγεννιάτικο εύδεσμα έχουν το χοιρινό και φυσικά την πρωτοχρονιά κόβουν βασιλόπιτα με το φλουρί για όποιον το κερδίσει για να δείξουν την καλή τύχη Ας μην ξεχάσουμε ότι εδώ συνήθως τόλεζαν Χριστουγεννιάτικο καραβάκι και όχι Χριστουγεννιάτικο δέντρο τα δέντρα είναι εγγλαιζικά Δεν πειράζει κι εγώ μια εγγλέζα είμαι Μέχρι, mm, nice. Ας πάμε τώρα στην Ιταλία Πότε θα με πας στη Ρώμη Ποτέ Κρυάδες συνεχίζω συνεχίζω Εκεί η περίοδος των Χριστουγέννων έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις άλλες χριστιανικές χώρες Ξεκινάει από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ανωρίου. Πω πω, τυχερά παιδάκια! Κι εγώ τι να κάνω, δεν είμαι παιδάκι. Ή πως είμαι. Αχ αυτά τα αστιάκια σου, αχ συνεχίζω. Στις 25 Δεκεμβρίου, όλοι μαζί τρώνε ένα παραδοσιακό μεσημεριανό. Τα παιδιά απαγγέλουν ποιήματα στην οικογένεια και στους συγγενείς και παίρνουν μικρά χρηματικά δωράκια. Στις 6η Γενάρη, σημαντική ημερομηνία επίσης, καταφθάνει η νύχτα και έρχεται η φτωχή μάγισσα. Τρώει καρύδια, πισκότα που της άφησαν τα παιδιά και αφήνει δώρα στα καλά παιδάκια όπως γλυκά και παιχνίδια και κάρβουνα στα άτακτα παιδάκια. Γκάντι, μήπω φέτος βρεις κανένα κάρβουνα στη Χριστικεννιάτικη κάρτα και τι μοιάζει εμένα, εγώ θα τι πλύνω. Εσύ θα τι πλύνει. Τέλο, πέρα από το δέντρο στολίζουν και φάτνη. Όλοι οι χαρακτήρε τοποθετούνται από τι 8 Δεκεμβρίου. Ενώ το βρέφο τοποθετείται τα μεσάνυχτα στι 24 Δεκεμβρίου. Και πού θα μεταξιδέψει τώρα, άντε για να μην μιλάω και πολύ. Α, αυτό δεν θα το πω εγώ. Έχει γαλλικό accent. Θα μιλήσουμε για τον Σωστά πιον περένοελ βρεκούκο περένοελ τα υπόλοιπα πες τα εσύ. καλά για τη Γαλλία η αγιορτή των Χριστουγέννων είναι λιγότερο σημαντική Η παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα Βέβαια όλοι μαζί απολαμβάνουν το βράδυ ένα οικογενειακό δείπνο Ο Πέγ είναι ο πατέρας των Χριστουγέννων Ο γνωστός σε εμάς Άγιος Βασίλης Ο οποίος μοιράζει δώρα στα παιδιά το βράδυ μεταξύ 24 προς 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα, όπως και την πρώτοχρονιά απολαμβάνουν διάφορες γαστρονομικές δημιουργίε. Τώρα ήρθε η ώρα για τη Γερμανία, αλλά θα το πεις εσύ, γιατί εγώ δυσκολεύομαι στο Αξάντ. Στο γερμανικό φυσικά, στο γαλλικό το πήγα καλύτερα. Mm, Γερμανία λοιπόν, για τη Γερμανία το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο το διάστημα βάζουν όλο τους μεράκι στη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και εντό και εκτός του σπιτιού και μάλιστα ακόμα και στο κήπο στορίζουν αληθινό έλατο με λαμπιόνια. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο έθιμο που είναι το λεγόμενο Advent Scans. Πρόκειται για ένα κυροπήγιο το οποίο αποτελείται από πλεγμένα κλαδιά ελάτου τα οποία σχηματίζουν ένα στεφάνι. Πάνω σε αυτό το στεφάνι λοιπόν έχουν τοποθετηθεί τέσσερις θέσεις με κεριά, τα οποία συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή λοιπόν ανάβουν από ένα κερί και έτσι μετράνε αντίστροφα τον χρόνο που απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Ένα άλλο έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα είναι το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, το λεγόμενο Advent Calender. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις που είναι αριθμημένε από το 1 μέχρι προφανώς το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκέμβριου πριν από τα Χριστούγεννα. Οι θέσεις αυτές είναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα λοιπόν το πρωί ανοίγουν το αντίστοιχο πορτάκι και βρίσκουν μέσα μια έκπληξη, η οποία μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι, ένα ζαχαρωτό, κάποιο παιχνίδι κτλ. Σε ευχαριστούμε Γκάντι, μα είπε για τη Γερμανία, τώρα πάμε στην Αγγλία ε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε γιατί ξεπάγιασαν. Σε μερικέ βρετανικέ χώρε έχουν ω έθιμο να γλεντούν σε κήπου. Την παραμονή των Χριστουγέννων. Επίση, αφού σκοτεινά οι αγορώτε, μαζεύονται με τις τι τους τα περιβόλια, κάτω από τα παλαιότερα δέντρα πίνοντας μπύρα και τραγουδώντα κάλαντα. Επίσης πυροβολούν στα κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύματα, ενώ πριν από χρόνια άφηναν γλυκίσματα για να καλοπιάσουν τα πνεύματα ώστε να έχουν καλή εισοδιά. Επίσης στην Αγγλία έχουμε το γι όπου είναι διακοσμητικά κλαδιά που κρέμονται από την οροφή για την ανταλλαγή φιλιών με αγαπημένα πρόσωπα. Βέβαια, εορταστικό τραπέζι δεν γίνεται χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και χριστουγεννιάτικη που για καλή τύχη. Γειαμ! Και εμένα αυτά τα εγκλέζικα γιατί δεν με τα φτιάχνει αρασμία, μόνο δεν τράξει να αυτολίζεις.